Og um ég heiti Kjartan Jónsson, ég er að bjóða mig fram í Procure Pirata fyrir, fyrir kosningar í Reykjavík. Ekki nýst ákveðið sæti, ég vil bara tegði sæti sem að félaga mínir treysta mig til að taka í, í Procureinu. Ég er búna að vera í Piratum nánast frá upphafi, ég hef verið í, tekið þátt í, í öllum kostningum hinga til og ætla ekki að skorast undan þaði, núna í ár ég er giftur og á fjóru börn ég starfa við íslensku kennsklu og rek multigult íslensku auk þess er ég í meistaranaumi heimspeki þessa dagana ég sat fyrir býrætta í sem varamaður í í og í mannréttindaráði núna á leiðinu kjörþingabilli auk þess að sitja í í nefndu menndurskoðun mannréttindastefnu Reykjavíkur sem er mjög ágnælegt starf og og, og Mínar áherslur eru í samræmi við það sem að ég starfa við, ég er að kenna útlendingum íslensku, ég hef áhuga að skapað hérna samfélag og, og, og, og borg sem tekur vel á móti fólki sem kýsa að settast hér að og, og, og skapa góða umgjörð og, og, og, og taka vel á móti þeim. Ég hef áhuga að fylgja eftir þessu góða starfi sem að píratar eru búinir að vinna í, í að auka gagsæi og, og jafnbreiði í borginni. Takk fyrir.